Родина підтримала його вибір стати пожежником, говорить Робан Цимбалюк. – У нас є в колективі чотири водії пожежних, є три машини, чотири. Машини. Кожен може, ну, може пересісти на будь-яку машину і здійснити будь-який рейс, там, куди там заплановано. Було таке, що зранку, як виїхали, і на другий ранок, аж заїхали, що Їдеш звідти, вже дзвонять, треба в друге місце переїхати туди, щоб ліквідувати пожежу. Весна, там горить трава, там горить берег, там таке, а чи, не дай Боже, десь хата загорілася, то в першу чергу треба туди. У підрозділі пожежний автомобіль ЗІЛ-131, розповідає Роман Цимбалюк. Крім пожеж, виїжджали на інші незвичайні події, говорить начальник варти Лісово-Гринівецької місцевої пожежної охорони аварійно-рятувальної служби Михайло Шевчук. Виїзди, рятування людей на воді. Є, ну, різні, там, аварійні дерева, які треба забрати, теж виїжджаємо. ДТП були такі, ну, витягували, різні було. Витягували з наметів і фури витягували з наметів. Є у рятувальної служби й обладнання для рятування людей на воді, каже Михайло Шевчук. Є в нас рятувальний човен, є кінець Олександрова, є спеціальні ноші шортувати на воді. Ну, в принципі, так для чого, щоб врятувати. Є, є гідрокостюм на спеціальний, щоб можна, якщо діти його і пройтись, рятувати людину. За словами Михайла, за час роботи в службі зупам'ятав пожежу в хаті в селі Редвіньці. Виліз на гору, а там, можна сказати, дитяча одежа, бібліотека, вся, невірно, всього села, вся гора була застеляна. І це все воно горіло. Така температура була, що мій колега стояв знизу, а я поливав водою, на нього вже гаряча вода падала. Хата не згоріла нічого, там трошки криша, середини. Ну, донизу не пішло, врятували повністю хату. Місцеву пожежну команду в Лісово-Гринівецькій громаді створили 21 грудня 2016 року, каже начальник Лісово-Гринівецької місцевої пожежної охорони аварійно-рятувальної служби Борис Кривенко. Після проходження навчань у 2018 році були акредитовані як аварійно-рятувальна служба. Після навчання, після атестації зміна має право виїжджати на будь-які виїзди, як і ДТП, так і пожежі, так і на плавзасоб, маємо, маємо човен. За 2019-2020 роки підрозділ здійснив 373 виїзди, каже Борис Криленко. Цей рік я ще не, не порахував, скільки виїздів там точно було, а останні два роки 186-187 виїздів машини на бойових виїздів. У 2021 році та на 2022 рік лісово-гренівецька громада взяла з місцевого бюджету на місцевих рятувальників 5 мільйонів 700 тисяч гривень, розповідає бухгалтер аварійно-рятувальної служби Алла Площинська. Ми є... Самостійним бюджетна організація, яка сама розпоряджається своїми коштами. Звичайно, сільська рада нам в межах нашої програми надає і вже тоді ми вирішуємо свої господарські питання. Що минулий рік, що цей рік десь біля 2 мільйонів 850 тисяч. В цей рік трошки більше, тільки за рахунок того, що виросла мінімальна заробітна плата, і тому витрати на зарплату пішли трохи більше. Підрозділ рятувальників у лісово гринівецькій громаді створювали, аби при пожежах і надзвичайних ситуаціях допомога населенню була якнайшвидша, каже заступник начальника відділу техногенної безпеки Головного управління служби надзвичайних ситуацій області Євген Кукура. У 2018 році зазначений підрозділ, перший з усіх місцевих пожежних команд в Україні, пройшов атестацію у міжвідомчій атестаційній комісії та отримав статус аварійно-рятувальної служби. На даний час підрозділ атестовано на проведення робіт з ліквідації пожеж, наслідків ДТП, аварій на комунальних мережах, наслідків негоди та рятування людей на водних об'єктах. Продовж 2021 року лісово-гріньовецький підрозділ аварійно-рятувальної служби злучався до гасіння пожеж, ліквідації наслідків ДТП та стихійних лих 93 рази, каже Борис Кривенко. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.